بر همینان ارجمن شاهین نژاد هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان در یکی دیگه از برنامه های تحلیلی و تاریخ محاصر ایران در خدمتون هستیم برنامه ای که یا سلسله گفتارهایی که بیش از سی نشست و تا حالا ما داشتیم و تقریبا به پایانش داریم میرسیم همچنان که هم انصاف حکم میکرد و, و همین که چند نفر از شما هم میهنان سفارش کردید بهجا بود که یکی دو نشستم در مورد تحلیل آنچه که پس از انقلاب رخ داده داشته باشیم و بهش بپردازیم چه آنچه که در ایران گذشته و چه آن چیزی که در قالب مخالفان حکومت در بیرون ایران تو این سالها سپری شده و برای اینکه کار رو تونیم به انجام برسونیم فکر کردیم که باید تو این زمینه ها هم سخن بگیم امروز میپردازیم به آنچه که عمدتاً پس از ۲۲ بهمن ۵۷ در کشور رخ داده جلوه و تبلور و اون چیزی که تاکنون کنوم صوبت کردیم پس از انقلاب به چه صورته چگونه میشه که جمهوری اسلامی مندگار میشه و مسئله از این دست میکوشیم باز سخن در سطح کلام باقی بمونه و جستار تا جایی که ممکنه تحلیلی باشه و وارد مسائل جزئی و خورده‌ی قضایان نشیم شهرام ایرامی درود بر تو و رشته سخان را بد می‌سمارم روشان جان درود بر بینندگان ام بله این حالت دینامیک داره من خودم نمیدونم به تا چند از نیازی که دو نشستی که بگیم تا لب داستان گفته بشه یکی دو بره بعد پس از انقلاب شکافته بشه اما توی خورده کاری ها لازم نیست آدم بره چون جز تخریب که چیز دیگری نبوده کم بشه حالا کار عمرانی هم برخی جا شده ولی فوقلاده آشفته و بی سرته بوده یه سری بریم با share screen که کارمون آغاز کنیم بعد اکنون آیه اصحاریده میشه بله، بله بله بله، ولی این ماهای پایانی بود که برش موردیم، ولی هیچ وقت ما رویداد شماری نکردیم، همون براهیخته گفتیم، ابسترکت گفتیم، اما کاربونجا رسید که بعد از که شریف مامی اون صحبت‌های بیرفت و چلوکبابی همیشه‌گی رو پیاده کرد و خیال کردن که از طریق ملو نماز صحبت با این روحانی و با اون روحانی و این دیگه انفجاری رو آرام کرد که تو لایه‌های اسلامی یک جوشش واقعی گرفته بود توی اون سال‌ها از توی اون ناسازگاری که بود میونه پیشرفت کشور و سلیقه اون‌ها اما محتران قوم و روشند فکر رو من کردم به کردم تا به امروز مسئله اصلا نه ازش آگاهن، نه خبر دارن، نه دینامیکی ازش میدن، مدل هیچ نگمان می‌کنن این داستان سریدم درگیرینم روشن فکر بازی او نمیدونم کمبود دموکراسی و رو نمیدونم توطعه فرنگ و اینا این ترکیدن تا امرو به امروز ولی براین هنوز به اون اصل داستان نگاه نمی کنن که واقعا تراشیکه این مطلب برای حال شریف مامی هم اینجوری فکر میکرد دستاقی اصحاری داده شد که همه میدونن داستان چی بود شاهنی رو تصمیم گیری نداشت و یکی رو میخواستش که نصیخ بسوزنن کب یه خورده با مردم مثلا سخت بگیره ولی کسی هم به اون کشته نشه فلان شاید داستان آروم بگیره حالا ببینیم چی میشه که این هم مثلا کار نمیتونست بکنه برای اینکه دیگه انفجاری بود و نیروهای اسلامی انفجار اون دیگ و دگرسازی بنیادی و بازگشت به دوران پیش از رضا شاه رو یعنی اون سیر رو کشور توی چهارده قرن یا دست کم قرن داشته بود رو میخواستن برنامه آشکار هم داشته. با این همچین روشی نمی‌شد کارای که می‌شد آشتی ملی هی و آتش بیاره مرکر هر روز دوباره از زندان رها می‌کردن واقعا مسخره بود و نشون میده که مهتران قوم ایران هیچ شناختی از جامعه خودشون ندارن تا به امروز هم ندارن تو اپوزیشن بعد شاه به با این باور با رسید که خب همه به من میگن که به خاطر کمبود دموکراسی بوده یعنی اون مخالفا مخالفای کرواتی نه آدم خورا بسیار خب پس من عقب نشینی می‌کنم می‌سپارم به آقای بختیار حالا قبلش تو صحبت با صدیقی نمیدونم با سنجابی که من به خاطر کاری که انجام شد انجام داد رویشون نام کریم رو گذاشتم و اون تخریبی که انجام داد اون مرد واقعا باور نکردنی به حال در پایان شاه سپرد به بختیار بختیارم گفتش که آره با همین شرایط من دوست دارم شما از کشور بره بیرون که اگه التهابی هم هست کمتر بشه من میدونم اون این سیستم و صدیقی اینو خوب نمیخواست صدیقیانه واقع بین جا شناس بود اون می گفت که چ چی چیشون بره بیرون تمام ارکان ارتش و سازمان های امنیتی شار با این حروشون متمرکز شده 10 سال به دستی 15 و۰ سال بهشون همش گزارش داده شده گو اجازه متمرکز بودی تا شاید به گذار زمان متمرکز تر هم شده ایشون کجا بره ام... چجوری ما می این دیگه انفجاری رو ام... آرام کنیم ام ما خود که متزلزل بود و سرگیجهام گرفته بود دیگه از واکنش قوم و ارث درستن با قوم کمیوکیت نمی کرد همسانی نمی کرد. که من رو گفتم که باید میمه جلوری تلویزیون چه صحبت‌هایی می‌کرد که همه یه بار اصلا بفهمن چه خبره خودشم بفهمند چه خبره که هیچ این کارا انجام نشد و نوبت به بختیار رزید بختیار هم که مرد شریفی بود اما یک آینه بسیار جالبی رو گرفت جلوی تصویر چهره اون اپوزیشنی که از ۲۸ مرداد به این بر همش نعره می‌زد که اشان نمیذاره که ما سوئیس بشیم. چون اومد همون کاری رو کرد که اونا دوست داشتن. که از شیگفت بود که ساواک رو از کار انداخت. در آستانه ترکیدن اون دیگ، مهمترین دستگاه گردآوری آگاهی که میتونست هم به عنوان گردآوری آگاهی از مجامع خطرناک اون تاریکخونه‌های اونی نیروهای اسلامی و هم بازوی انجامی کار کنه آقا میخوای خب روحسای اصلش رو جایگزین کن یا نصفش یا آه گفتن نداره وقتی که مرد شریفی بود بهترین نمونه روشن فکر ایرانی در جهان هپروت به سر برندگه بدون ارتباطات با جهان واقعیات بود امه. یا رو تازه بهترین، بفعال سلی نجومی بهترینشون بود یعنی یا یه موی ایشون به صد تا اون کرم دیوانه میارزید یا شاید بهترینشون بود یا آدمی بود که بسر ملاک و سنتی بودن و شاخ و وزیر میفهمید و ادب می‌فهمید یعنی میخواست که داستان رو نگه داره ولی بس که این روشن فکرهای ایران خودشون تو این جهان مالی خولی‌های خود, خود نباد بگم ولی گوشاسته از واقعیات به سر برده بودند و این سخن‌ها خود گفته بودند کمی عمو چی تحصیلش‌های کم کم دیگه خودشون باورشون شده بود که تنها مشکلی که این کشور داره اینه که فقط ساواک اون شاه حالا قافل از اینکه، که تقون آنالیزای دراز ما تنها چیزی که اون کشور اون نگه داشته و جلو برده اون ساواک اون شاه چون اگه می‌خواستید دموکراتیک از قدیم کار کنی کار می‌شد دموکراسی پاکستانی که ما وارد این بحث نمی‌خوایم بشیم حالا اون کل هام که می شاه سه چهار سالی بود دیگه میتونست تحویل قدرت بکنه دیگه ادامه دیکتاتوری لازم نبود به یه جای دولت رسیده بود داستان درازی اونو بعد یه برنامه یه موقع بر خودش می که آیا واقعا اشتباه شاه بود که مثلا از سال پ پاه یک پ مثلا اون موقع مثلا بختیار رینار رو دعوت نکرد و گفتش که میخوام بهتون تحویل بدم دیگه از این بعد هر چی شد شد آیا واقعا... پیش از اینکه از بختیار بگذرین بله. اشاره کردی به یک از اشتباهات بسیار ضربه زننده بختیار در انحلال سازمان اتحاد دموکراتیک کشور اونم روزهایی که بیش از هر چیزی بهش نیاز بود آره اون اشتباهات بختیار اون درصد بزرگترینش بود ولی اشتباهات بزرگی دیگری داشت اینی که سانسور رو از روی تلویزیون رادیو تلویزیون برداشت شما پخش هر رو تظاهرات تو شرایطی که جامعه جامعه ملتهبه به شدت فریب خورده است به شدت تحت تاثیر بی, بی سی و بقیه نهادها داره خودش رو به خودکشی میره دیگه رو در کنار گذاشتن و اجازه دادن به رادیو تلویزیون و مطبوعات که هر آنچه که میخواید بگویید و بنویسید تو شرایط عادی شاید خیلی خوب باشه تو شرایط انقلابی که عملا شلی به پای خوده کسی که نخست وزیر کشور در حال سقوط میشه اگر این مسایل رو نمیدونه شاید مشکل هوش داره من نمیدونم شاید بختیار مشکل هوش داشته برای اینکه آدمی بود حال پای صوبتش وام میستاد اومد نخست وزیر شد بعدم با خمینی در افتاد در طبید طب و با آخر جونش هم گذاشت ولی همچین تصمیماتی امروز شما به یک پسر دیپلوم دبیرستانیان بگی این الف رو میدونه یا باز کردن فرودگارین که حظومه خومینی بیاد و بعد از شهربانی بخواد و از هوانی روز که آقا به این کمک کنید برید هرجور میخواد مستقل بشه یعنی ببینید درست طرف فرانسوی تبار زندگی کرده و زبان فرانسه رو شاید به خوبی فارسی هم صحبت میکنه چون بهتر ولی دیگه اینا گوساستن از واقعیت نیست اینا تو مالی خولی یا زندگی کردنه شما مسئولیتی پذیرفتید که اون مسئولیت تقریبا نزدیک به مرگ نخست وزیریه حکومت در هفتههای پایانی دقیقا تصمیماتی که شاپور بختیار گرفت هر تصمیمی که گرفت در حقیقت در جهت شتاب دادن به سقوط, سقوط حکومت بود شاپور بختیار در زمانی که جنگ دوم جهانی انجام میشه در کنار نیروهای موقت فرانسه علیه آلمان نازی میجنگه اگر ایشون فرانسوی بود من می‌گفتم آفرین ولی بختیار شاپور بختیار چه ربطی داره که بیاید و کنار نیروای مقاومت فرانسه علیه آلمان به جنگه. مگه ایران اشکال نشده. چرا برای کشور خودش نمیدم چیکاری بکنه؟ ببینید چیزی که میخوام بگم میکه بختیار فکر از شخصیتی خودش یه گرفتاری ویژه ای داشت که ما به خاطر اینکه او آخرین خصوص وزیر رژیم پادشاهی است و همچنین به خاطر دو بار توسط اسلامی ترور شد و نجامان مردانه کشته شد. میکوشیم که اونها رو معمولاً بهش نپردازیم ولی اشتباعاتش وحشتناک بوده به نظر من اشتباعات بختیار از اشتباعات ازخاری یا حتی آموزگار به مراتب کم اش تر بوده نبوده؟ درسته ولی موضوع اینجا خود بختیار نیست به تنهای موضوع اون جهان تخیلی و کودکانه یکی روشن فکر ایران برای خودشون ساخته بودن و از اون خ... منم خنده‌دار بگم از اون شگفت آورتر تا به امروز هم توش ماندن <تصفيق> یه امر ساده مثلا هستش که مثلا به جون رضا شاه میافتن که چرا آمران کار کرد اینها؟ حالا بعد میان آخرش بعد قاطی میکنن با برخی کارهای اشتباهی که مثلا رضا شاه ممکنه واقعا کرده باشه برخی افراد مثلا اساسی رو هم خودشان اونجوری گرفته و بدون دادگاه‌های اساسی که کسی به فهم کشته یا مثلا یه سری زمین‌های مردم می‌گرفت اقراقات رضا ها و کیشات مثلا ده درصد از مجموعه کنشهاش رو در بر میگیره اونا رو بزرگ میکنن و 90 درصد اون کارهای نبوغوارش فراموش میشه یکی از این کارهای نبوغوار این بوده که رضا متوجه شده بوده که دموکراسی تو ایران زودتر از موعد اومده یعنی اینکه اول باید یه چند ده سالی دولت آمرانه انجام میشد مثل تاریخ اروپا قرن 16 میفتهم می بنیادهای این کشور ریخته میشد نظر فرهنگی گشایشهای اساسی انجام می شود. این دین ابراهیمی مهار می شود. جامعه تو نسل دوم و سوم آن تربیت می شد ارتشش اداراتش از قانونش پرداخت مالیاتش و اینها و بعد به مردم دموکراسی تحویل داده بشه شما اگر در که مراتباتی که یک جامعه با یک دین ابراهیمی توسعه نیافته دموکراسی بیاری، همون تئوری دموکراسی پاکستانی میشه ولی روشن ایران تا به امروز مطمئنند یعنی بخش قابل توجهشون حالا یا اونه که من چپ ملین و چپنون هم اونا تا به امروز مطمئن مطمئن مطمئن مطمئن که اگر رزا شاهی نمی اومد و دولت آمرانه نمی اومد مجلس مشروطه عالی عمل می‌کرد و ایران هم یک کشور پیشرفته و صنعتی می بود به جای اون که مثلا پهلوی یعنی کسایی که الفبای مطلب رو نمی‌فهمند و توی تخیلات آرزوهای کودکانه تخیلی به سر میبرن و دو دو تا چهار تای گذر تاریخ و دینامیکشون نمی‌فهمند و نیازهای اجتماعی دیامیکی که تاریخ رو اینا وقتی خب میاریشون سر کار مثل اون لحظه همین کارو میکنن حالا یکی ممکنه بگی که اگه بختیار چهار سال پنج سال زودتر میوردن سر کار من باز که ما نمی‌خواستیم بکنیم ولی من یه سر کوتاه بهش میذارام و ایشون اون موقع همین کار رو می‌کرد ساواک مونحل می‌کرد، اینطوری میکرد اونطوری می‌کرد ببینم سانسور کامل برمی چی می‌شد؟ من یه حرف خیلی خنده دار میذاشام شاید یعنی عجیبه غریب تو چشم گوش شنونده سال 551 هم که ایران در حالت ثبات کامل بود همین کار رو میکرد از امروز به فردا باعث یه بحران میشد چون جامعه هنوز اونجوری پخته نبود که اینا دوست دارن، این روشن ایرانی همون نیروهای اسلامی که رشد پیدا کرده بودند و سال پنجا پنجا پنجا شیش باید انفجاری استی بودند اونان تو سال 50 هم وجود داشتند فقط فشارشون پیش انفجاری نبود هنوز اگه به گوشش هم می‌ریست که یکی اومده ساواک رو برداشت، سانسور رو برداشت، خیلی سریع وارد عمل میشنن و با تخصیص احزابی همونجا مشکلات شدید ایجاد می‌کرد. البته این مشکلاتی که به اندازه مثلا سال یا سی و سی و دو یا ممکنه 33 نبود و شاید دولت از پسش برمی‌اومد و واقعاً کشور می‌تونست یه صبات شبه دموکراتیک بگیره. ولی عرض من اینه که ایشونو هر وقت می‌آوردی سر کار همین کار رو می‌کرد. بدون در نظر گرفتن اینکه ما تو کدوم سال هستیم اتفاق می کردن چون مقابله مشا اینجا اینها بس که این حرفا رو گفتن خودشون کم کم باور کردن یعنی آقای بختیار رو شما سال 42ام هم میبردی همین کارو میخواست میکنه که باز انفجار میشد <تصفيق> سال 36 هم همین کارو میخواست میکنه اگه آیه مصدق روان روانشاد صوت هم نکرده بود همین کارو میخواست بکنه همین کارو میخواست بکنه بابا عزیز من این تمام این صحبت که یه جامعه ای ممکنه یه مدتی سازی آمران لازم داشت این تئوری مهمیه تو کشورهای توسعه نیافته. البته ایشون و بقیه روشن فکرای شریف کشور ما، چون برخی اون رو ساده کرده بودن یا کردن که شما هر آن کافی فقط به کشورهای اسلامی هم فقط آزادی بودی. خودش رای خوش رو پیدا میکنه. این مصر دیدیم چقدر خوب پیدا کرد. اینا بنابراین این هر وقت می به نظر من باعث فاجعه میشدن بدون اینکه مظلومی باشه بشن مظلومی در کار نبود این حالا یه بحث درازه که چرا همه این خواو های مسلمان تو جهان آرزوهای خودشون چرخ میزنن ای اینهایی که این نسخهای این رو میپیچیدن بدون اینکه با واقعیت های جامعه سرکار داشته باشن امروز تو سال 2021 حتی دموکراسی امریکا دموکراسی آلمان دموکراسی فرانسه هم می که متوجه می شدند که همه چیو نمیشه با اینه که آیا دموکراسی هست یا دموکراسی نیست نگاه کرد برای اینکه تو کشور توسعه یافتم الان میبینیم به یک ابتضالی از دموکراسی رسیدیم و دروغ و خیانت و فریب و تحمیق مردم الان اصل اوله بازم رای میشه رای ممکن ممکن جا, جا بشه رسانه در خدمت گروه های ویژه‌ای هستند اونها میان خطو میدن منظور من این است که چرا؟ ترسیم این که حالا امروز ما بیایم همه سازمان رو منحل کنیم مطبات همراهم آزاد کنن هرکی خواست به شام حمله کنه فوش بده ارزم خدمت خدمتون فرودگاه باز هرکی خواست بیاد هرکی خواست بره همچین فضایی میخواد که چی بر ما بیاره چیزی که میگم پیشرفتش هم هنوز الان امروز تو سال 2021 کلی رنگ و عما درش هست میرو از من فقط این بود که چون روانشاد بختیار هر فقط ازش میپرسیدن که شاپور چرا این کار کردی که همه چی به یعنی از میان برداشتن ساواک و داستان سانسورش سیدی که این همیشه همشه برمیگشت میگفتش که که بله بله چون دیگه دیر شده بود <تصفيق> چون شاه قبلش همه فرصت ها رو سوزنده بود مردمم عصبانی فلان بیزار دیگه موقعی که دیگه ماشین داشت بیرفت تو دره به من سپردم من با فرمون چیکار کنم <تصفيق> بدا بل این من اینو به خودم اجازه دادم که بگم که ایشون رو اگه حتی سال 54 هم می آوردن 52 هم می آوردن چلو هم می آوردن هر وقت می آوردن همین کار رو می خواست که <تصفيق> در واقع میگه موقع بیشتر بود و حتی یه احتمالی بود که اصلا داستان عاقبت به خیر بشه مثلا اگه میرساله 49 تا 53 میوردنش که بهترین موقع بود مه. ولی چون فقط می‌خواد زربتی همیشه همین کار رو بکنه بدون در نظر گرفتن اینکه ما تو دیتیل و تو خرد کاری ها کجا هستیم مه. به شانس بستگی که داشتش که عاقبت به خیر بشه با کله بره تو دره میخوام بگم روشن فکرای ایران اینو ارزمندین بود که نه شناختی از جامعه خودشون دارن یعنی صفرا, صفر را صفر نه از رونده‌های تاریخی اروپا حسن خبر دارن که این الگوه کار بوده که چجوری دوران آمرانه را گزرانده بعد پا گرفته بعد دینش رفورم کرده چون این کرده چنان کرده بعد این مدل انسان نور رو که برساخته بعد دموکراسی رو سوار کرده و اونه که داره کار می‌کنه <تصفيق> اینه از این که به همدلالله خبر ندارن درست همساوی اگه هم چیزی خونده باشن وقت نفهمیدن جامعه خودشون هم که اصلاً نمی‌شناسن. تاریخ ایران رام هم نخوندن آری خیلی‌ها هم به همدل دل ندوشن یعنی با بختیار رو صحبت می‌کردی اصلا از این مسائلی هم هست یه سخت اسلامی در داخل جامعه 15 درصد 20 درصد چوری نن جونان اصلا خبر ندشن برای این حرف مهم نبود. عین روشن فکرها امروز ما فقط می‌گفت آقا زود دونزری این بیچاره رو باز کن آزادی‌ها رو بیار تو می‌بینی خودت اینجا آباد میشه. م. بعد اگرم هر وقت منفجر می‌شد مثلا گروه سال پنجم میوردنش می گفتن شاپور درستش کن اینم باز می‌کرد و همون موقعم هم داغم شد یا یه دموکراسی پاکستانی میشد <تصفيق> با اینکه سال 50 دیگه امت... خیلی وضع بهتر بود تا مثلا سال 35 و 45 درست <تصفيق> <تصفيق> ولی اگه بازم می بازم باز می‌کرد و بازم پاکستانی میشد من چی میگفت دوباره میرفت تو تبعید این بار دیگه نمیتوس نمی میگه که به من موقع دادن که دیگه من اتوبوس داش میرفت توی در دیگه دادن که فرمان کار نمیکرد. <تصفيق> ولی این بار به هم میکش می که آقا اگه اون 20مرداد نشده بود و ما گام به گام رفته جلو اون موقع میفهمیدی که دموکراسی چوری کار میکنه. این انقدر بکس ها رو فشارده مله سال پ دارم میگهم اگه 5 باز می کرد بهتر موقع. بخت ها اینقدر فشارده شده بودی که نمی سال چه هم بهش میدی همین حرفا میگفت سی که میداددی همین 20 مداد هم نمیشهد دستش میدادی روان شد مصدق. شکست می‌خوردن که 100 صد, صد می‌خوردن یا صد نه 95 می‌خوردن پاکستان می‌شد پاکستان ریفرم نشده هیچ کاری ناشده بود. بعد می‌گاشتن می‌گفتن اگه این مرد رضا شاه این کارو نکرده بود درست می‌شد. درست. بعد اینا رو باید تو تاریخ ورشون می‌بردی می‌داشتی می‌بردی تا پیش از رضا شاه بعد می‌گفتی حالا بکن. اون نکته خنده‌دار اینه که اون موقع هم چون خبر نداشتن که چه گوش آیشه‌های با انتظارت بسیار سطح پایین یه مش آدم قاجار کتک خورده اصلا کشورو تجزیه می‌بردن. کاملا اینا نمیدونم این خاور زمین یا, یا موسلمون مخشون چشونه اینا قوت انگارش نداره، من حتیز نمیدونم چرا یعنی یارو از درون زندان خودش نمیتونه بیاد بیرون و تصویر بزرگ رو ببینه مثلا اون یکی که میگه ما یه مدت آمرانه کار کردیم یا نصف آمرانه کار کنیم از اینکارم مثلا خصم جانه، دشمن داره با کسی خب اونم با عیز من اونم آزادی مطلق آخر بر همه میخ این من هنوز نمیدونم چشونه برای اگه امروز فهمیدم بهت خبر میدم یک برنامه, برنامه <تصفح> میذاریم <تصفح> برای توان اروپا اینجوری نبود. نبود خب حالا از این روان شدم. بگذاریم که من روی هم رفته ایشون روی انسان بسیار شریف ایرانی میدونم و این, این چاله ای فکری که اینا توش هستن این اندیشان نشان ایرانی که این باید برای عمومی آنالیز بشین گناه این یک نفر نبود ازشون گذشت و دیگه همون شد که شد و امام اومد و فرود آمد و مردما میلیونی بهش پیوستن و و در حقیقت همونجوری از گزند پهلوی دوم از خودشون رو آسوده کردن که مثلا پیشترن وقتی متفقین پهلوی اول رو می‌بردن جشن که می حالا دوباره اگه از روشن فکره میگه وقتی کمود آزادی بود، بعد آزادی می‌شد قشنگ پاکستان می‌شد بعد درست می‌شد. حال امام امت اومد, اومد و آقای بازرگان حالا <تصفيق> آقای بازرگونم یه آدم بود مدل خودش دیگه حالا ما پشت سرشونم نمیخواییم بد بگیم ولی در حقیقت نمود ایرانی موالی خودش رو گم کرده و بیچاره بود <تصفيق> این میدونی با آشت کرده بودند و ایشونم گفتد که کلی سال‌های سال اندیشیده و با خودش ور رفته, ور رفته ور رفته ور رفته ور رفته تا آخر بفهمه که ایرانی نیست بلکه درجه در جبوال مسلمانه آفرادی بعد ایران این قدر دیگه فکره <تصفيق> <خود تصفيق> نه موالی جو... خیلی واجهه خوبی موالی قابل تره یه موالی کتک خورده دیگه ام. من رو امام خیلی بهش حساب بکنم قیافه جدی بنا کن این شوخی نمی فهمه <تصفيق> <تصفيق> اندیشهش اصنابی بود ولی اون, اون جدیت شاید از همون ایران کلاسیک بیشتر به ارس پرده بود اون چون دستگاه می روز چیکار بخواد بکنه <تصفيق> و شوخی هم نمیفهمید حالا به حال امام اومد گفت آقا من یه طرح خیلی ساده دارم یه طرح خیلی خوب ما میخوایم هرچی رو توی این 50 سال رشته شده پم بکنیم <تصفيق> و این کارو سپردم به این نابغه دیگه یعنی به عنوان اول، اولیش ناموره رجایی که حالا اون هوش مادرزادی رو که میگفتی من یه خورده ناخرسند بودم چون میگفتم اگه تهمتی ما بزنیم که روانشاد بختیار بن تکاپوش نشه به این چی بگیم اون موقع واقع رجایش بگیم که واقع دیگه حماقت و سفاحت از سلام از جمیلش هویداست این نماهایم که اینجا الان دیده میشه خیلی جالبه که اون مثلا قیافه‌های شستروفتی زمان پهلوی ما چند تا عکس بگیریم اگر جو مثلا این این نماها مثلا الان مردم تمام خوشحالشون برای اینه که موفق شدن این سیستم یا این این نماه ها رو یا این, این مودل زندگی رو برچینن و برن تو این که یه تشک گذاشتن امام نشست روش اون زیرم رجای در قلط میخوره اصلا من چیکار در میکنه فهم این نشست کابی نست بسرد با امام ولی باور بیشتر از هستی که خنده داشته باشه جالبه برای اینکه یه بخش قابل توجهی از مردم واقعا احساس آزادی میکردن با این نماهای های اونو قبلیه رو همش بهش چی میگفتن؟ فرعون میگفتن، تفرعون میگفتن تاغود تاغود چون فقط یاروز تر به سامانه و نشون میده که یه شخصیتی، یه اندیشهی، منشی، چیزی تو این چهره هست اینه که یاروزی رو توشک داره قلط میخوره، خنده‌های بی‌ربط مثلا چه عوضی هستم، مثلا هیچوقت معنا هیچ نداره اینو یه بخش بزرگی از مردم واقعا قدم به جلو نگاه می‌کرد. دگرگون شدن این فضا آدم مثلا تو این نمای معروف از کابینه هویتا خیلی خوب می‌تونه تشخیص بده که خب این دولت و اون کسانی که پشتیبانیش می‌کردن حالا اون کس که مو 10 درصد یا 15 درصد چقدر ایران شهری نامیدیم اون که اونا بودن که با این نماها راضی بودن و خرسند بودن رابطه اسم به فرنگ هم نداشت فرنگی بودن و از فرنگ برآوردن اینکه آدمایی بودن که تو ایران بودن که منششون همون ایران شهری کلاسیک بود حالا جهان مدرن هم برآمده بود و اینا از این مدل زیستن خوششون میومد و مردم بخش قابل توجهشون کهیر میزدند با دیدن این نماها به ویژه آن 20 درصد هسته سخت اسلامی که ما داشتیم من گفتم اون 20 درصد 10 درصد و اون وسط هم هفتاد تا بود که نمیدونست زندگی چی میخواد اه. تو اون 70 تام خیلیا بودن که شکنجه میکشتن چون از این مدل رفته بودن شکنجه میکشیدن بر حال مردم کامیاب شدن که اینو جایگزین کنند با این خود دیدن این نماها در حقیقت هر گونه توضیح فراتری رو بی‌نیازمیکنه یعنی شما یه مشت آدم بدبخت و بیچاره رو اینجا می‌بینید که گرد هم آوردن و خودش هم نمی‌دونه تو زندگی چی می‌خواد. شما می‌تونی دقیقاً مدل صحبت کردنشون، بی‌نظمی رو که در جلسات وجود داره، بی‌برنامه‌گی، بی‌مسئولیتی، بی‌خیالی رو می‌تونی از مدل پوشاک پوشیدن تا لبخندای ربطشون نگاه متوجه بشی. شاید کسی که اینجا فقط تو سیستم غلط اندازه‌ آقای فاکوری <تصفح> دست چپ <جب> که <تصفح> <جب تصفح> <جب تصفح> آدم می‌بینه به عنوان افسر نیروی هوایی اینو مجبورش کردن بیاد اونجا و با این پوشاکه خودمونی اونجا بیسته. <تصفح> ریشanos هفت دقیقه تراشیده است و هم خرسند نیست از اینکه خودش اونجا ایستاده و یه قد فاصله هم گرفته با بقیه <تصفح> این مطلب خیلی جالبه ولی الا سه چهارم کسایی که اونجا ایستادن همون مدل پرسونلی هستند که تا به امروز هم <تصفح> اونو جس که سر و این هایی که در حقیقت تو این 14 قند گروگانگیران جامعه ایران بودند به سوی پس رفت و حماقت. که هیچ ایدیام نداره حالا مردم خوششون اومد اینا رو بردن سر کار اینا اصلا بیشتر خب خودشون هم فشار آوردن که بیان سر کار مردم فقط نیست که براشون فرقی نمیکنه یه نگاهی بندازیم به مثلا سنجش نیروهای نظامی تغییراتی که شده این یه من برداشتم که معمولای این اواخر این نماه رو همه میشنستن یا فیلم هاشو یا نماه دیگه نباید توضیح بودی کی به کی و اینها و مثلا یه رژه تیپیک دوران پیش از انقلاب که بخشی از قوم اون 20 درصد اسلامی هسته سخت اسلامی در هر صورت از اون 70 درصد یه 40-50 درصد به اسم تاقوت و فرعون بهش نام میگذاشتن. و اون چی رو که باش جایگزین کردن این بود یعنی اینکه یک سیستمی که شما حس می‌کنی که هیچگونه سامانی توش وجود نداره هدفی وجود نداره مثلا یعنی به قیافه این افراد هر کسی نگاه می‌کنه هر دشمن خارجی وسوسه میشه به اون کشور حمله کنه چون میگه که خب این چرا می‌خوندی؟ خب مگه نید اون رژی رو من حالا عکس نداره از اون دوران که آدم همه می میبینه اصلا وحشت میکنه از اون نظمی که اونجا میبینه اینو هر دشمن خارجی ببینه وسوسه وصله نقشه حمله میشه یعنی بخواه اینا قرار منو بگیرن خب من چرا اینجا منتظر باستم ولی مهم اون نیست مهم اینه که مردم با این راحت تر بودن تا با این و این به خاطر این نیستش که هر مردمی اینجوری خب این نظمی که اینجا الان آدم می‌بینه خب این یه بخشی حالاتی که از اروپا برگرفته شده حالا اونم هم فرهنگای خودمون بودن اروپایی بودن سلیقه‌ها قدیم شبیه بوده ولی اونا اون قومشون در اروپا شمالی می‌خواست که ارتششون این شکلی بشه به گذاره چند ست سال می‌خواست که این شکلی بشه رفتن رو پیدا کردن دوختن درست کردن این شکلی شدن و میگن که ارتش باید این شکلی باشه که سراطه داشته باشه، صلابت داشته باشه، زنجیره فرماندهی داشته باشه، سر داشته باشه، تاه داشته باشه، نقشه داشته باشه، هدف داشته باشه. کسی که این شکلیه خودش هم نمیدونه اصلا چی میخواد و این درست همون برداشتیه یا همون اصلی که آدم از ارکان جمله اسلامی هم داریم. یعنی دستگاه مافیایی بی سر و ته که فقط روی این توافق نسبی ولی گنگت حتی, حتی حتی اونم شفاف نیست داره که یه جوری ما مثلا هر کسی ما خالفت کرد میگیری میکشیم تا فعلا بتونیم بیشتر مثلا بخوریم و اینا اون وسط هم یه مقدار دعا و از این حرفا حالا خودمون باور داریم نداریم بقی هم دارن ندارن فرقی نمیکنه این یه سفره 14 قرنی مافیاست که ما توش نشستیم و میخوریم و با مصادره به مدوب به خودمون تلقیم میکنیم که تازه کار خیر داریم میکنیم یه بهترین حالت مافیاست حالتا مافیای ایتالیا هم همونجوری یعنی اونا هم به خوششون کوزناسترا میگن یه مسئلهی به میگن ما مردان چیز هستیم شرفمند هستیم تو مافیای جنوب ایتالیا بررسی دور نشون دادی که اونم از بازمانده دوران اسلام اومده که به رو گرفته بودن. یادت یعنی عجیب و غریب روحیه یارو جنایت میکنه ولی جنایت خودشو به اون فضیلت بهش نداریم. یعنی اینه که ما جنایتکار نازی و اینام داشتیم در اروپا که نظمش هر بیننده‌ای رو به هراس مینداخت قیافه ها این مدل مافیای وارفته که اصلا ساختار انجامیشم یه حالت نمیخوام باشه حیوانی نه کار چجوری بگم یعنی هیچ نظمی حد چیزی توش نیست این ویژگی سیستم‌های اسلامی که همیشه ازشون به همین حالت می روی میاد بیرون تو این 14 قرن نباید دست کمش گرفت چون من چنانکه تو جای دیگه گفتم مثل یه آمیب مثل یه موجود خیلی عقب ماندن نظر زیست شناختی زندهنده زنده می‌خوردت اگه دقت نکنی با یه برنامه کاری خیلی ساده مافیایی و همه رو بسیج می‌کنه افراد خودشون که حالت حتی بدون فرماندهی مرکزی میاد و با موج انسانی میریزه و زنده‌زنه میخورده این توانایی رو داره، این فضیلت رو داره یعنی تو این بی‌نظمی خودش، تو این آشوب خودش دستکن به خاطر حرکت Convergent یعنی همسوی همه میان یه هدف رو دنبال میکنن و زنده‌زنه میخورده ولی خب، از داخل این هیچ فرقیم، فقط... یه مقداری رسید به حالا، اون جلوه ا... خواسته‌های اون 20-25 درصدی که در انجماد مونده بودن و بر تا پیشرفت و رو به جلو رفتن و درست شدن کشور رو و طبیعتاً با همچین مناظری به اهدافشون رسیدن از بعد ظاهر بیایم بیرون حالا که برها ظاهرم تو اندازه زیادی از در و مایه حکایت داره بریم سراغ این که خب یک حکومتی افتاده عده اومدن و قدرت رو گرفتن یه دستگاه عرض طبیل کشورداری است یه تعداد زیادی وزارت خونه، سازمان های مختلف و عرض کنم خدمت نیروهای کشوری و لشکری و سیاست مثلا جهنیت رو وزارت خارجه و هزار و یه چیز دیگه جمهوری اسلامی هنگامی که به قدرت میرسه مجموعی که ما بنامی جمهوری اسلامی نداریم یه سری آدم های پراکنده که سابقه مسجد و تکایا و حسینیه دارن یه تعداد کارمندانی هستن که بر هر حال گرایش‌های به اصطلاح اسلامی یا انقلابی یا چپی یا مجاهد یا اینا داشتن که تو دستگاه هستن میدونن که آقا بابا ددمر اونجوریه فشار بدن اون دستگاه تلویزیون اونجوری کار میکنه در این وزارتخونه فلان کس این کارو میکنه در بانک مرکزی فلان گونه میشواد این کار رو انجام داد که خب کار اجرایی میانی است میرسه به این که شما باید این نیروی انسانی که در دستت قرار میگه کار راه به از کجا آمده ببینید اشاره کردی به بازرگان بازرگان خب کار بود دوستانشم که با خودش اومدن به اولین دولت به پس از انقلاب و پیریختن زیر فرمان خمینی یه سری بودن که تک و توکی پیمانکار و مقاتلکاره بودن که زمان شاه اکثرا بندم شده بودن یه الفبای کارهای اداری و نیمانسالاری و بلد بودن ولی با کارهای کلان شاید سرکاری نداشتند بعد شما میبینید برای چند سال حزب توده که بر حال کم و بیش در هر جای آدم داشت و داشت میاد و شش دنگ از جمهوری اسلامی و از خمینی هواداری میکنه تا سه سال مجاهدین چلیک ها اینا هم که البته وزنی نبودن. حالا بعدا تو اون سه سال نیرو گرفتن. وگرن از سال پنج و عفت این نبودن. هیچ کدوم شد. اینا هم که کاملا در جیب حضرت آقا هستن برای رسیدن به همیالش. چگونه میشه؟ این, این هم واقعا چیز جالبیست. آیا در جهان ما جای دیگر سراغ داشتیم تا اون هنگام؟ الان کار ندارم. الان 43 سال گذشته که معروف داری و نیرومنترین حضب چپینه، حضب توده، کاملا تایید کننده مرتجه ترین طبقات مذهبی و رهبر مذهبی باشه و زیر پرچم او شعارهای عجیب و غریب بده که مثلا صادق خلق خالی بشه رئیس جمهور حضب توده از این پشتیبانی کرد یا ارتش رو منحل کنید ارتش رو منحل کنید ببینید تا حالا تا اون هنگام شعرم از باید تاریخی میگم سابقه داشته که اسلام و چپ اونم چپ بسیار بسیار مشخص و آشکار مثل حزب توده این با همدیگه باشن و در چپ در اختیار جمهوری اسلامی بشه آخر حزب توده در صدا و سیما آدم داشت تکو توکی تو ارتش آدم داشت تو وزارت خونه آدم داشت تو آموزش پرورش آدم داشت حتما تو وزارت خارجه داشت و اینها خودشون خیلی کمک کردن که حکومت بتونه اصلا پا بگیره چون حکومت جمهوری اسلامی تا خود جنگ رو افتاد هنوز ثباتین نداشت هنوز انسجامی نداشت هنوز خیلی از چی داره نمیدونستن اینا زندان‌ها آزاد شده بود قاتلای حفهی مثل صادق خلخالی و هادی قفاری و نمی‌دونم موسوی تبریزی و لاجردینا بیرون اومده بودن همونایی که ساواک کرده بود تو سوراخ که میتونستن زنده زنده مردم رو بخورن اینا بیرون آمده بودن اینا که طبیعتاً از گرداندن کار یک حوزه در بازار آسی بودن و ناتوان بودن چه برسه بخان کشورداری بکنن چگونه میشه ببینید این این تحلیل رو من می‌خوام بدونم چگونه میشه برای نخستین بار ما واقعا داریم میبینیم چپ چپ چپ کامل زیر بیرق اسلام میره و شعارهایی که میده از همه مذهبیات در ایران در پشتیبانی از خمینی و استقرار جمهوری اسلامی تندتره. تره. ببین دو دلیل داره. یکی اینه که بخش بزرگی از آدمهای باسواد ایران روح شکست خورده موالیگری توشون تو این چهارده قرن مونده یعنی پس از اون دو سرگرنه اول اون همه کتکی که خوردن و بردگی که کشیدن و اون فریضه استاکل بر سرشون اومد این تو روح خیلی هنوز هست ام. یعنی این که حتی در حزب توده هم میدیدی که فلانی که خیلی هاشون هم از خانواده های مذهبی میومدن هنوز یه حس تجانس بیشتر میکنه با اون آخونده تا با یه دولت دنیایی شپورق در خود ایران ممکنه خیلی از چابیاران بیش باور نکنند. ولی <تصفيق> اینا توی روانشناسی ژرف هست نمادهایی که خود شخصم بهشون یهو یه آگاه نیست <تصفيق> مطلب دیگر اینه که دوباره اونم از اسلام برومده که ما اصلا چرا اینقدر تودهی ای تو ایران داشتیم یعنی چرا به جای این 90 درصد مثلا سوسیال دموکرات داشته باشیم مثلاً مثلاً خود بختیار یا مثل مثلاً مثل، مثل بختیار یا مثلا مثل, مثل قدیما مثلا خلیل ملکی, ملکی مثلا. چی؟ خلیل ملکی خلیل ملکی؟ چرا ما اینقدر ای و اینقدر توده‌ای خلوچل داشتیم مثلا چرا در کشور اروپایی وقتی که این چپ درست می‌کردن نوت درصد میان رو و معقول بود ده درصد تند رو چرا تو مالمان 5 درصد تند رو و دیوانه بود 5 درصد میان رو این همون در حقیقت آشفتگی و تندروی و ایدولوژیک اندیشی که اسلام بین یاد داده حق اندر باطل جنگ علیه کافر از بین بردن تاغوت و بعد یه سری ها و الگوهای عجیب و غریب که ضد زندگی مرفه ضد زندگی اشرافی ضد برکشیدن بزرگی های انسانیست. یعنی خودشون هم از زلالت خوشش میان که نموناش مثلا شاید کسی باورش نشه خودش هم شاید باورش نشه همین آقای مثلا فراخ نگه داره ولی دقیق ازش بپرسی که تو چرا با اون دولت قبلی اون همه مشکل داشتی ولی با این چجره بگم این واژه رو دوست ندارم بگم با این مودل زبالدانی انسانی که الان پیدا شده تو اصلا با این مشکل نداری امه. خودش هم نمیتونه برای توضیح بده امه. این همون موالیه است که وقتی جلوی چشم می دیدن بچه‌شو به, به خارج صد بار تجاوز کردن به گذار 200 سال قاتی کرده. م. و خودش هم دیگه نمیدوش فقط همه اینا تو یه چیز با هم توافق داشتن تو نه، دو, دو تا چیز. یکی تو تندروی و دوری از منطق یعنی همه ایدئولوژیک باشن، همه دیوانه باشن، همه حق در باطل باشن، خدای نکرده کامپرامیس فکر منطقی تو معرض شما دو از بزرگی نمود شکوه پیشرفت انسانی بزرگی انسانی رویگردان بودن و زلالت رو به عنوان فضیلت شمردن <متصفيق> اینی که میگفتن ما با استکبار جهانی داریم میجنگیم چپیامونو میگم اینا مسلمون این همون روح زلیلیه که این موالیه و این شکست خورده و کلا اون مسلمون به دست برده. خودش فقط نمیدونه کارش خیلال میکنه یه فکرهای چپی داره تعریف میکنه yes. چون یه چپی درست درمون حتی مدل رادیکالش تو راست میگی چیکار داره رفته با امام اونجا چیکار میکنه mm -hmm. گیرم امام را میخواد یه چهارتا نظامی هم اعدام کنه حالا بسیار خب اوکی اینکه مخرج مشترکش با او که خیلی کمتر تا با اونجا داره چیکار میکنه کسی نمیدونه mm -hmm. چون در مثلا چی بگم آلمان مثلا قرن 18 یا نوزدهم، اگه یه درگیری میونی نیروهای چپ شد چپ تو 18 نبود تو هم. اگه درگیری میونی نیروهای چپ میشود حالا این هم چه چیزی داشتیم ولی بس نکنه درگیری نیروهای چپ میشود و مذهبی و این وسط نیروهای ارتش مثلا دولت آمرانه و زورگو هم بود چپی ها مشکل داشتن برن تو مذهبیت توی اروپا نمیکردند این کارو امه. یا منتظر کنار میمونند فقط نگاه میکردند یا اگه میلیدن مذهبیه و اون کور نوستایی داره پیلوس میشه ترجب بکدیم یه مدل از اون نظامیه آمرانه دفاع میکردند همونه که یه آموزش کتک کردند چون اینا از روح موالیگری یا مالی ها به چپ نرسده بودن امه. بلکه از یه روح طبیعی که میخوادی مشتقات اجتماعی رو یه جور دیگه حل کنه امه. این ام چپیه مثلا اون روزگاه، آقا حالا آقای کیانوری نامش در رفته ویگرنه همهشون اون شباحت‌های بسیار داشتند، بخش بزرگشون دست کم ام اون وقتی همین می‌گفت، آقا فقط به هر قیمتی شده این استکبار اینجا از بین بله نمیدونم این پوزه آمریکا بخواد یه بار ازش می‌پرستی آقا، این پوزه امریکا بخواهد خاک بماره؟ ما برگردیم به تو چیکار می‌خوای بکنی؟ ارتش رو کاملا خونسا کنیم بازمانده های دولت پهلوی رو هم خونسا کنیم که کودتا و بازگشت به اون دیگه شده نباشه بعد تو این دنیای انقلابی که ساختیم ما کارو یه جوری از دست مسلمان ها خارج میکنیم که البته خب این صحبت خیلی خیلی خیلی خیلی خندداریه. تو چون با 100 هزار تا هوادار چجوری میخواد دست 15 نفر کاری خارج کنی حالا این یه مطلبه ولی من حرفشو باور نمیکنم که بگه من فعلا فقط میخوام کودتا نظامی نشه نه من ادعا میکنم تو خود کیانوری هم یه موالی بدبخت کتک خورده وجود داشت یعنی یه آدمی که اون تصاویر زلالت و حماقت رو میدید که بهش میگفت مخالفت با استکبار دیگه چون هر چیزی که انسان اشرافی و زندگی برکشیده داره به و به زلالت نزدیک بشی در واقع به همون روح موالی و اسلامی نزدیکتر میشی شرم جان با تحجب اینکه قطعا یعنی نه 99 درصد ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ حزب توده از موسکو حرفشنایی داشت جدا از مسئله شخصیتی و موالی بودن اینو دستوری از موسکو نمی‌بینین که حکومت شدید رو تقوییت کنید زیر بالش رو بگیرید و کاملا در خدمتش باشید؟ چرا اونا هم تو موسکو آش خودشون رو می‌پختن و می‌گفتن حالا فعلا این دولت شاه که خیلی با آمریکا خوب همکاری میکرده و ارکان نظامی‌ش هم داشتیم خدای نکرده یا بر نگذد از این حرفا ولی دستور از مرکز صادر بشه اگه با روح پیروان خیلی تناقض داشته باشه قابل انجام نیست <تصفيق> قابل من تو هر دستگاهی مثلا دستگاه هیتلر بود که هیتلر که ولش میکردی که می‌خواست بریم اینا رو تو اینجا بسوتونه و 10 میلیون نفر اونجا بکش و یه میلیارد نفر اونجا نفله کنه ولی مثلا گزارش هست که آقای هیتلر وقتی داشت با فرمانده نیروهای زیر دریایی صحبت می کرد، at michal یعنی بزرگ دریادار duneet دریادار 5 ستاره بود یعنی پنج ستاره بود و اون راست و اینا بود، ولی از دوران شاهنشاهی مونده بود این م. کارهای نازی مازی‌ها رو نمی‌فهمید نه قبول داشت و هیتلر بهش گفته بود که آیا دریادار امکانش هستش که وقتی این زیر دریایای ما کشتی‌ها رو غرق میکنن بعد این ملوانای انگلیسی رو اینا که باقی میمونن به بار ببندیم به جای اینکه مثل کی آره دونیت گفته بود که دیوانه شده پیشوا جملهش این بود چون گفت فیسبوک کووننسر نه فقط تضاد 100 درصد داره اصلا که با تمام اون شرف سربازی اصلا این مزخرفات چی میگیم؟ میگه میگه اینجوری بهش گفته بودتون نشست یعنی وقتی دستوری که میاد با وجدان یا سیستم فکری اون بابا حالا اون سیستم هیتلر بود که اینقدر همه میترسیدن و فلان و بیزار اینها ولی دونیتون اساسا برایش مهم نبودید بگیرم بکشم میگه مزخرفات چی مرچ دار میگه اینقدر که فرمان غیر قابل تحمل بود محکم زد تو دهن هیتلر این شد دیگه. دریا داردانه تم همونه که روزهای آخر پس از خودخوشی هیتلر جانشین او شد به عنوان رئیس کشور چند روزی تا موقعی که آلمان چکرد یه چند روزی بعد توی, توی نورنبرگ هم اشتباه نکنیم یه سالی گرفت بیست سالی گرفت حالا زودتر از معدومت درونی آدم نیست دیگه ولی چون مسئولیت داشت دیگه امه. مسئولیت بزرگ داشت اینجوری علکم نبود ولی تو اون سیستم که دیگه خیلی اون دیگه تر و خلافتر از جمهوری اسلامی بود یک مافیایی سطح پایین نمیدادم، جگرکیه مم. اون سیستم که اونقدر صلابت بود و خطرناک بود و وحشتناک بود و اینا یارو وقتی فرمان میداد با روح یارو نمیساخت نمی میزد تو دهنو هم پیشواره میگفت چی داره میگی تو؟ مم. بعد اولین اگه دستورات عجب و از موسکو اومده و اینا لح لح زنان پیاده کردن مم. باید اون 100 درصد سازگار بوده شما رو که باش درون شکمت سازگار نباشه خیلی تن... نمیدونی پیاده کنی ام. اونم تازه تو اون خاک ورزمیه که اصلا مساله مثلا پیراوی یا زنجیر فرماندهیتون قبول ندین حرفا رو عکا شما یه همچین چیزی مع آلمان بود که یارو مثل چی فرمان فرمانبردار می‌کرد بازم میگفت غلط کردی دیگه چه برسه به اونجا اونجا که دستوری که از موسکو میومد با وجدان این توده توده‌ی‌ای ما ناسازگاری داشت آنن جلوش گرفته میشد ناسازگاری نداشت نرست، درست. خب، چهرم‌جان ما از فروپاشه اونجا همه قیلون رسیدیم به پایان برنامه امیدوارم نشسته آینده بتونیم به فازهایی که جمهوری اسلامی گذرانده، چون چند فاز مم. تو این چلو سه سال بر جمهوری اسلامی گذشته رو بهش بپردازیم و بعد در ادامهش، در پی اون، حالا شاید نشسته باز پس از اون بپردازیم که مخالفان چه کردن و چرا مخالفان به موفقیت نرسیدن یا ناکامی‌های اینجا اونجا نصیبشون شد و یه مقدارم این, این دو مطلب رو باز کنیم تا بتونیم برنامه تحلیل رو کم کم به پایان برسونیم و بریم سراغ مباحث بنیادی ایران شهری دقیقا این مسئله که الان برای میانده ها باز بوده یکی دوره های پوست اندازی جمهر اسلامی مم. که چجوری از این حالت پوست اندازه از این حرف اومد اومد تا اصلاحات و بعد از اصلاحات و, و چی از این حرف ها اصلا چجوری این فکر را به سرش میذارد چرا این کار رو میکرد و بعد مطلب مهم دومی دیگر میده که این opposition داشت چی کار میکرد تو این 43 سال و آیا اینی که کاراش درست پیش نمی رفت واقعا به خاطر این بود که جمهوری اسلامی هر هفته صد نفر رو می‌کش خارج از کشور و اونجا گفتار برای گفتن بسیار هست و پرسش‌های باقی‌بونده رو همه رو روشن میکنه و همه متوجه میشن که تا چه اندازه تمامیت قوم ایران یا ملت ایران در حال حاضر تو این ورشکستگی مسئوله بسیار, بسیار عالی عمیانن ارجمند اگر میخوان که همیاری مالی بکنن به جنبش رنسانس ایرانی مهر کنند به تارنمای iranianrenaissance.com برن iranianrenaissance.com در بخش همیاری میتونن کلیک کنن با پیپل یا کر کار به مستقیم اونجا ستاپ بکنن تنظیم بکنن که ماهیانه هر مبلغی که میخوان بدن یا اینکه اگه میخوان یه بار پرداخت کنن پرداخت کنن بسیار سپاسگزار از پشتیبانی دوستانی که تا کنون در این زمینه اقدام کردند. جانم سپاس بسیار تا فرصت دیگر. به دولت